<تصفيق> الله يديم هاي فرح عليكم، احنا جايين نفرح يا ناس، شبابنا حبيبي في الولايات المتحده، عن فرحتنا ان شاء الله بالصدقه والجواب والهوسه وخذ راحتك، سمعنا صلوات على محمد وال محمد. بال محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نشر الكتاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> معدل اكيد هذا <تصفيق> شنو؟ في الموضوع ان شاء الله ما بين عليك على مود افسح المجال لخادم الحسين الاخ العزيز ابو طاهر طارق الجمهور. نفسح المجال و اطول عليك جزاكم الله خير ان شاء الله. والروح قلنا ابو فاضل العباس في البيت واحد والهوي. سورة الهوى القصيدة وقيلكم فيها ما لله وجزاكم الله خير إن شاء الله هذا البيت تسمع يقول يقول شف زين ابو العباس يوماً الجد تحب ابو فاضل العباس خلنا بعد كله نسمع على البيت شف زين ما فيني <تصفيق> ترب سبعين الف يحسين ماتم ترس حسين قلنا الصبر ما الف ماتم يا شرايكون خليديش يسال بينك وبين عمي شان لي بالخور أنا بجعلت العيد الحب أخذ الخو، من العباس بجعلت العيد بس ممكن مو كل رايه رايه بيها بس بشانها العباس رايه رايه يسميها، لذلك شان حب حسين للعباس ينطيها أو تهاجبي سواه إيه إيه هلا هاي أمات حسن طلعلي، ها خوتها، اسمع وطاها كيف يسرى كفايه، شنو؟ يقول أخذ الرايه خوشين أبو شك صدر الزلم بيها، روح انت توزع المقبوح شف بعرسانيها، عمي مو بو... ما شاء الله على اسعاف الخمسة مو علوة إيه ويا أصحاب اسحب صفوله تصفيق الأهلس الما موجود وإن شاء الله يجرحوله إيه ويا معليك Oh, you My boy, my boy, my boy, my boy. My boy, my boy. My boy, my boy. My Bye. وحسناً صلى الله عليه وسلم أنت ملتيني مقاعزيني الصحيحة ومعايزينكم كل عالم الله عليه وسلم بيكم إن شاء الله وغير ما حيدر إن شاء الله حتى بس حيدر Hey, man. لأرى حمزة وخير رجل من الوطن ما عندنا غير وطن الله سبحانه والشيخ علي ان شاء الله كل فرحة جانا حيث أني بعده في <أساس> يا الله صفقه صفقه من البال اقول <تصفيق> لها <تصفيق> المن عملهم الطيب والمعروف والاحسان والتجاره والازمات by yeah. him. عرسنا مهند حب الساعة تغنى حب الساعة تغنى لما كتب يا يا نبينا علينا يا صلاة ما ما الصبح شوية يا الليلة فرحة الليلة فرحة يا إن شاء الله سلام سلام خليل الغالي أهلاً وسهلاً جميعاً سلام يا رب على كل العرقين سلام يا رب على كل العرقين أمان يا رب على روس أراد الله و لا سلام يا رب على كل العرقين. بحلف <تصفيق> ليش ما يحس يحسن يا الله يا الله يا الله يا الشيخ علي الله الله الله فرحنا <تصفيق> يحبنا أي ولأ أي ولأ إيه إيه إيه سفيرة سفيرة تعال تعال تعال علينا